तो आ गुजराती विशिष्ट दिवस तारीख वीस नौ तो हम जित्रो पाठ निदर्शन आईसी इन्फॉर्मेशन कोम्युनिकेशन एंड पेडागोजी अंतर्गत पाठ निदर्शन पाठ तो એક્સપીરિયન્સ કેટેગરી છે ના ના એક્સપીરિયન્સ દ્વારા અ લર્નિંગ ઓર પેડાગોજી સેકન્ડરી હે તો સ્ટોરી એટીક ઓર પેડાગોજી એટલે કે લર્નિંગ કે ઉદાહરણ તરીકે દ્વારા રમત રમત અને કોઈ પણ વિષય વસ્તુ સમજે રેતી એન્ગેજમેન્ટ એક્ટિવિટી લર્નિંગ એન્ગેજમેન્ટ એક્ટિવિટી માં આપણે સીઆરસી બીઆરસી ની સમાવેશ અ હુન્નાભાઈ ની પાક્ષરા રોલ પ્લે રબક એ કરી આમ તો ઇંગ્લિશ બિટિશ આપણે કહી શકીએ શિક્ષક એટલે જસ્ટ પુરો પ્રગતિમાં આવે પછી ઇન્ટરેક્ટિવ લર્નિંગ બરાબર ડિસ્કવરી ટેઇચ લર્નિંગ એટલે શોધખોળ આવે ડિસ્કવરી પર કોઈપણ વિડીયો તમે ડાઉનલોડ કરી અને બતાવી શકો અને છેલ્લે આપણે જોયું એક સ્ટીલને એક લર્નિંગ પછી સ્પોર્ટ્સ ટેઇચ લર્નિંગ અમથમાં પહેલા આવીનું અમથમાં આને લે લેવું આમાં સ્પોર્ટ્સ ના માય नजर <rarely जैना। स्यानिया> आए तो आईसीटी क्या क्या उपयोग तुमने खबर है कि અત્યારે જે તમે જોવો છો ઈ ઇન્ટરેક્ટિવ બરાબર સ્માર્ટ બોર્ડ છે આ જે મલ્ટીમીડિયા પ્રોજેક્ટર એના દ્વારા યાદ આવે બીજું કે મારા જો પીપીટી માં હું લિંકેજ આપું ઇન્ટરનેટ ને તો ઇન્ટરનેટ એ પણ આઈસીટી નો ભાગ છે સાથે અહીંયા જે છે વિસ્વેશema થાય છે તો દેખજો એ પিসি બરાબર અથવા પેચર કોઈ પણ તમે એના દ્વારા ઓરીજો जे शिक्षक विद्या प्रदान वच्य तुम मां सरल और असरदार को नहीं जे शिक्षा की प्रक्रिया है उनमें बच्चे कम्युनिकेशन तंत्र अड़ी तकनीकिया साधनों और संसाधनों में रेडियो ओपर्चुनिटी बात है मित्रों है तैयार करा मित्रों रेडियो जयो पर नहीं पर पण रेडियो जे छे ई एक आईसीटी माध्यम पर उपयोग થાય कारण અત્યારે ઓડિયો સંભળાવ હોય તો રેડિયો अथवा त्याने તમે वापरतो जोरे थे ना परंतु तो ए એનો ઉપયોગ કરી શકાય गेले विचार જેના પર ટીવી वाला तयार છે સરળ અને જે કે સરકારે છેલ્લા બે વર્ષથી પેલું ધોરણ ચેનલ નંબર so, so, so, so, so, 10 કરો કે બીજી ધોરણ અને ચેનલ નંબર 12 કરો એટલે 12મા ધોરણનું શું બધું આવે એ રીતે એના નંબર આપે છે જો તમને ખ્યાલ ન હોય તો અમે ગુજરાત કે છે યા દેશ ઉપર વખત માની શકાય હાલી 2500 રૂપિયાનો ફોર્મ થાય ઘરે તમારા બાળકો 12મામાં હોય તો ચેનલ નંબર 12 કરો એટલે 12માના તમામ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકના વિડીયો એ નંબર 10માનો હોય તો ચેનલ નંબર 10 તો એક અત્યંત સિસ્ટમ છે ઉપયોગ કરે છે બાબતોનું સંશોધનો અને તકનીકી નો ઉપયોગ પછી શિક્ષણ ખાલી બનતા કોઈ સંશોધનો પેલા વર્ગ વ્યવસ્થા આ. વિષય વસ્તુ પ્રશ્ન જેને આવે એ આજે વેકા આજે શુક્રવાર છે વેરી ગુડ સરસ મના નો ઓર સમય તો અત્યારે વિક્રમ સવત કોઈ સાત ચાલે છે હા તો બરાબર અત્યારે વિક્રમ સવત 2071 છે વેરી ગુડ ખૂબ સરસ અત્યારે વિક્રમ સવત 2071 તો કોર્સ છે જ Sempre ઓ ડાંગલ 79 બરાબર 89 આવશે એટલે આપણે વધારે કરવા તરફ વેઈ રહ્યા છીએ વિક્રમ સવ બરાબર રૂટિનમાં આપણે ધ્યાન છે પણ આજે એક નવો દિવસ ઓ ભારતીય ક્રાંતિકારી અને સ્વતંત્ર સેનાની આજે ના ખોડક લીમ દેરી ની પુણ્ય કે તે મારા વિશેષમાં બે એશિક છે એને આભારી છે એને આભારી છે બીજો કે અમે એક કંપની છે જેનું નામ કેરિયર છે એના ખરુ ભારતીય સ્વતંત્ર સેનાની ની સદ્યનારાયણ દેવીની કોર્િય બની છે એટલે આજે વિશેષ દિન તરીકે ઉજવા મા સુત્રવાત ત્યારે અમે અહીં આપણે દીએ છીએ 20 કપાસ દિવસ બરાબર તો કપાસ વિશે જાણ્ય સરકારે એના પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો કારણ કે એમાં અરે રૂપી કપાસો પાતિપદ છે પણ બીજા પરિબધી જાતો છે બરાબર ધુમળ કહીએ ધુમળ અત્યારે ગાટમાં અને ઓસિકા જે છે એ આના નો બને આ કપાસમાં બને નહીં એટલે આ જે છે કે નિશો નિશો બરાબર તમને ધુમળ કપાસ છે એટલે સોપ કે એના આટલા નહોતું તો કટીસો ઓકે નેક્સ્ટ આ તમને અહીંયા વિડિયો પણ આપણે કરીને બતાય્યો છે અહિયા જે છે આપણે જોવું જોઈએ કે બે પ્રકારના રેસા ને કાઢી અને એમાં ગરમી પણ છે ને આંધાર માટે કૃત્રિમ રેસા ઉત્પાદન માટે ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ તાપમાન અંશ સેલ્શિયસ આ તમારે હોય ઠંડા હોય એટલે ઓછું વરસાદ છે ઉંચો કે સેન્ટીમીટરની સો સેન્ટીમીટર ને કેટલું થાય ઇંચ કેટલા થાય સો સેન્ટીમીટર ના કોને ખ્યાલ છે આ තුજો બરો યસ ઇંચ શેના જોવાઈ છે આ મીટર સાઈઝ વાળાર છે ને મિત્રો કેટલા સેન્ટીમીટરે 1 ઇંચ થાય હા બોલો 3.25 25 25 વચ્ચે નિયાસ પડતી 30 के पति मतलब रोज 30 पति मोटी हो तो 30 सेंटीमीटर ये एक बार कितना 2 बार 30 भाग का 2.5 2 2 जे बीज है 28 सेंटीमीटर कितना 28 सेंटीमीटर सो सेंटीमीटर 40 कितना 40 है 40 40 40. જેની મદદ થી આપણે લોકો પાછળ કેલા આખો દિવસ અતूबर કિલોનીશા દેખીયું હું પરિવર્તી કેલા આખો દિવસ કામ કરો કોપાસ ગણ્યો કે જે 300 રૂપિયા આપતા હવે તમારે જેટલું ગણ્યું હતું કિલો કેતા છોકરા ભાઈ 20 કિલો ગણ્યા કિલોનીશા બે અત્યારે મજૂરી ચૂકઈ છે તોજી સૌથી મોટો દેશ છે વસ્તીમાં અને કારણેમાં એવી લોકો છે બને હરિફાઈમાં છે કે કોણ આગળ છે કે ધાર્મિક સામાજિક ચેતના ના પૂજ છે મહાન તપસ્વી મહાન યોદ્ધા મહાન કવિ રાષ્ટ્રીય એકતા નો આદર્શ આપના વ્યક્તિ અને શક્તિ નો પણ આપણે મૂકેલું છે પાંચ જાન્યુઆરી સોસો છાસઠડા તરીયાને માતા સાહિબ દેવલ એના માર્કો અચિતસિંહ સુજાલસિંહ ગોરાવરસી પટેલસિંહ અને માતાપિતા ગુરુ એક પાછો માતા કુચી પ્રખ્યાત ખાલસાના સ્થાપક અને કાળજે કે આપણો ગૌરવ જોઈ બરાબર પૂરો માણી હવે આ તમને ખબર હશે કે એ નિર્માણ એના બીતના નિયુક્ત છે सातो सात જાણીતા અને તેઓ ક્રાંતિકારી ભગવના પત્ની હતા ત્યારબાદિશન કે તમે કોઈ પણ એસી માં જાઓ રાવર્તે તે ચાલે છે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના વિષય પર વિનિયમ એરિયાને કરેલા યોગદાન બદલ એમને ટ્રેન્ક બ્રાઉન પુરસ્કાર અર્પણ કરવામાં આવ્યો આઈએલ કમિશનરના આશ્રય તો યાદ મારું એ તો ભારતીય સ્વતંત્ર સેનાની બી સત્યનારાયણ રેડી ને પુણ્ય દેખિયા બી સત્યનારાયણ બી સત્યનારાયણ રેડી બી સત્યનારાયણ રેડી 21 ઓગસ્ટ 1927 કે 6 ઓક્ટોબર 2012 એ એમનો બાર હતો વો જે ફ્રીडम फाइટર આઈકર હતા એકદમ અને સોશિયલિસ્ટ અને પોલિટીશિયન રાજકારણી જેના આપણે કહીએ છીએ હાથ પા અને ફોર્મર ગવર્નર ઓફ ઉત્તર પ્રદેશ ઓડિશા એન્ડ વેસ્ટ બેંગલ ત્રણ જગ્યાએ એ સુધિયા છે રાજ્ય પાસ તો બેટી અ uh, 85 અને 85 વર્ષની ઉંમરે તેઓ બા મિત્રાવાચન અંતિમ શ્વાસ લીધા કે આગે એમની સુકેલાઈ દુનિયાની થી છે એટલે આપણે વિશિષ્ટ દિન તરીકે એટલે આપણે ઉજવીએ છીએ તો મિત્રો થેન્ક યુ વેરી મચ દુનિયાનો બરાબર એટલે આપણે કે આ કુતો બરાબર પેલો પ્રશ્નિકરિયર કઈ યાદ આવે और देखो बच्चों और गुणा केवी गुणावर्ती देवी ने क्या नाम दिया लोगों को और हां शारीरिक का केवी ने गुणावर्ती देवी एक को एक सूचक आपको चाहिए धन्यवाद करते सारो को सुविधा पत्र बांटता हूं बराबर की सत्यता है ये छह ये हेडिंग એક બહેસ હેમાં એને અંતિમ શ્વાસ લીધો આયનોસ 20 સેકન્ડ આર રેડી ઉદરાબાદમાંથી поступи ઓ સર એક્સેલ એક્સેલનો કોઈ આરમી ટીમે કઈ ન હોય હેલો મળતો હોય ને વન મેન આખી ત્યારે એક્સેલનો ઓ સર બરાબર ને ઓ સર સાથે હવે તમે મોમલ પર કે જો એરે આ બાલે તમારે બતાવવું આવતીકાલે <laughs> 하나포